На вулиці Квітковій, села Морозів, за 25 кілометрів від Дунаївці, хмельницький художник Сергій Юрков купив хату. Спеціально шукали такий край географії як-то кажуть, поглуше, подальше, щоб трошки від цивілізації відійти і до природи, до природного образу життя. Художник мешкає тут один із кішкою, яку назвав мишою. Любить каву та виготовляє прикраси, приладдя та коштовні ножі з бурштиновим оздобленням – ні телевізора, ні інтернету. Саме цього, каже, і хотів, коли шукав помешкання. Все живе. Все живе, вітер живий, вода жива, земля жива, космос живий. И і від, то, від того від того воно все живе, і ти можеш відноситься до нього як до живо. Відчуття починають працювати. Після цих фронтів я вже почав знов чути токи, які йдуть в світі. На фронт каже, пішов добровольцем в 2015 году. році. Коли війна в країні, то я рахую, що кожен. Чоловік має взяти в руки зброю і йти захищати свою землю. Були і загиблі, і поранені. Ми були на самому нулі, тобто нашої окопи і через там, 700 метрів уже окопи противника і, відповідно, ми їх бачили навіть без біноклів, без оптики. От. Ну і вони по нам працюють, ми їм по них працюємо. У Сергія на вулиці Квітковій двоє сусідів, які, каже художник, ніяк не могли второпати, чому горожанин переселився з міста в село. Дивувалося, це для них було, як то кажуть, взагалі нонсенс, тому що всі з села їдуть в місто, а тут з міста приїхали в село. Спочатку. Всі сумнівалися, що скажімо, витягну, виживу тут, от. але потім подивилися, що да, працює, робить, не виходить, але робить, і в кінці, кінці всьому навчився, і все в мене виходить. Сергій показує своє господарство – курчат, фруктовий сад, город, де поряд із городиною росте тютюн. Колишній атовець, говорить, звик економити. Годуюся, ну, то, що є на городі, то, що посадив – то маю. Чи не нудно 50-річному містянину в селі, Сергій відповідає. Не нудно. Коли нудно, люди йдуть куди. В бари, в ресторани, це нудно. А тут нудно не буває. Скучив за містом, то ні. Приїжджаю. Перший день, то я взагалі дихати не можу міським повітрям. От. Ну і суїта, і суїта, машини, люди то мене вже починає дивувати, як люди можуть жити в таких умовах. Сергій каже, повертатися в місто не планує. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.